<تصفيق> لو ما دفعتش الفلوس اللي عليك هاخد منك النص جرار حد شجلك تخلف جوردة عيال وتتداين اللي مخلف عزه من صلبه كيف سليم وعوضين وعبد الدايم وخليفة وسيد وأشرف ما موسيقى <تصفيق> خليفه العيلين تعرف تربيهم ويبقوا ضهرك وسندك ابرك من قرطه عيال ما تلاقيهمش وقت ما تحتاجهم السند مش في العدد اتنين كفايه